Ho Els vensills de la fusta a les cambres on feia per dormir aquells estius llarquíssims, sentint la corredissa de ratolins porucs respol amunt i el repic de la pluja. Les cases ensulcides i després assolades dels meus records d'infant, dels meus records de jove. Foguera de les xàceres, llavors, espurnes escampades en el llunt, i ara mateix del meu record d'adult Intenta repoblar-los com si hi haguera mans, mentre la pluja és sempre la mateixa.